og velkommen til modulrum omkring el og hybridbilen. Det læringsforløb der ligger herinde, det består af flere forskellige dele, men de har alle som det fælles mål at du i sidste ende skal have udbygget din viden om elbilen og hybridbilen. Det kan du blandt andet bruge når du kommer videre på hovedforløbet, fordi der vil være nogle fag hvor du skal kigge dybere ned i både teknologien omkring el og hybridbilen, men også i udviklingen det her læringsforløb det er lavet så du får mulighed for at arbejde med flere forskellige aspekter både lidt af det tekniske og lidt af det historiske hvis vi starter med at kigge man kan sige du er jo fundet ind. hvis vi nu starter med lige at kigge ganske kort på rummet så er det altid et godt sted at starte det ved indledningen i indledningen der finder du øh, ganske kort omkring rummet og også hvordan det er tænkt, at der skal bygges med det, og øh, arbejdes med det. Her i bunden har du muligheden for at hoppe direkte til de forskellige øh, sider, du gerne vil. Øh, vi går tilbage til kursusforsiden her. Du kan også gøre det heroppe, hvis du trykker på meritfaget, så ryger du tilbage til samme sted. Vi vælger den her ned og siger kursusforsiden, så er vi tilbage til hovedsiden. Når vi vil kigge ganske kort på, hvad der skal foregå, så kunne det være en rigtig, rigtig god idé lige at kigge på, hvad er det nu egentlig målen er, og hvad er det i og bedømmelsespunkterne er på den her. Her kan du læse lidt om, hvordan du vil blive evalueret, hvor målene for forløbet er, altså hvad er det, du skal kunne, når du er færdig. Og hernede, bedømelsesgrunden af bedømelseskriterier, det er jo det færdige produkt, du laver. Der kan du se, hvad det egentlig er, vi kigger på, øh, altså hvad du skal have opfyldt, når du er færdig med rummet. Alle historier, der starter med en begyndelse, det gør de også her. Det her det er bare et eksempel på den første læringsaktivitet, du kan gennemgå. Du kan som sådan egentlig vælge at tage dem i en hvilken som en strækkefølge, men det er jo altid et godt sted at starte lige og kigge historien gennem. Her der ligger dig en ganske lille forhistorie, ganske lidt om, hvor det hele startede i hen. Der ligger også øh, et par kilo til dig. Der er du heldig. Og så har øh, jeg også herinde beskrevet, øh, hvad det er for nogle ting, som jeg regner med, at du kan, når du er færdig med det her lille, øh, lille emne. Og det betyder jo, at du skulle gerne arbejde med det på en eller anden måde. Og det ligger under de faglige aktivitetssemner, hvor øh, du både kan lave en lille kys. Herinde i det her rum kan du lave en lille kys. Og øh, der er noget faglig viden, som er et produkt, du skal aflevere. Du kan faktisk se, det en opgave skal med den der lille hånd med et øh, dokument i øh, som er en tidslinje for l Vi kan godt lige prøve at kigge på den faglige viden Der er, er der bygget op, så du kan få en lille smule videre om, hvad det er opgaven går ud på Og når du er klar til at øh, lave opgaven, jamen øh, så kan du besvare den ved tryk på knappen hernede Langt de fleste afleveringsopgaver kan afleveres enten som øh, et øh, almindeligt Word dokument eller et øh, skrift direkte i forløbet. Læg mærke til, at alt efter forløbets øh, sammensætning, så øh, kan der herude i siden, du vil højst og sikkert også få det at af din øh, tilkendte faglærer, men heroppe i øverste i der er der en kommende begivenhed, hedder den, og der kan du altså se, om uh, der er kvisser, der er blevet åben, eller åbnet eller åbner lige om lidt, lukker lige om lidt. Om der er afleveringsopgaver, der er blevet sat op, der skal laves. Uh, så det er et godt sted lige at kaste blikket op, hver gang man er ind i rummet. statusbanhop der kan du følge med i, hvilket opgave og aktiviteter du har lavet. Og uh, den skifter til grønne, når de er godkendte. Til allersidst springer vi direkte til rummet skal du lave en podcast om det emne, som du har arbejdet med. Man kan sige, øh, hvis du når alle emnerne, så har du jo rigtig godt vidensgrundlag at bygge ud fra, og så har du faktisk lov til at lave den her podcast, altså radio udsendelse, bygget fuldstændig som du gerne selv vil. Det kan være, at du synes, at det er Hammeren interessant, hvordan den kan rigge ind i batteripakken, så er det du fortæller om. Det kan også være, at du ser nogle problematik i, at man bliver ved med at kalde elbiler for grønne, men at øh, fremstillingen af dem faktisk ikke er grøn, så er det, det du snakker om. Jeg har øh, skrevet et par eksempler med hvor man kan optage han lige for jeg leder dig på rette vej, men du må sådan set bruge alle de værktøjer, du har lyst til, det du selv kender. Her er der også lagt øh, en afleveringsmaps, det er her du afleverer, når du er helt færdig, og så er der også lagt en hjælpeside, som lige kan vise, hvordan øh, man nu lige øh, kunne gå lidt til det her, hvordan du øh, kunne finde nogle emner at arbejde med. Det er ikke fordi emnerne her er dem du skal bruge, men det er et godt udgangspunkt, hvis du er en lidt lille usikker på, hvad du skal snakke om. Så det vil lige en hurtig gennemgang om øh, rummet. Læg mærke til, at øh, det er opbygget, så det er lige til at springe ind i. Et godt sted at starte heroppe, og et godt sted at ende hernede. Det er dit slutprodukt. Men øh, derimellem, der kan du sådan set vælge det emne, du har lyst til. Har du brug for hjælp, så skriv heroppe i meddelser, eller kontakt din faglærer, i det her tilfælde, så vil jeg jo sige mit navn heroppe, direkte via besked, øh, menuen. Som sidste ting vil jeg lige gøre opmærksom på, hvis du kigger over i venstre side på de faglige links, så øh, lige nu der ligger der tre, men din tilknyttede faglærer vil øh, også have muligt for at kunne lægge links ind, Så hvis øh, han eller hun lige pludselig bliver gjort opmærksom på, at der er noget øh, rigtig interessant, så kan de lægges herover, og så har du let adgang. Øh, og det er simpelthen en hjælp. Så øhm, tager lige at kigge dem igennem også Det var øh, en hurtig gennemgang Af det her læringsforløb Jeg håber at du øh, Får god viden nu af det Og jeg, synes, jeg håber at du synes det er interessant at arbejde med God fornøjelse